Okey guys, untuk sahur hari ni kita nak buat makroni goreng style bu bujang ya. Bujang lah. Jom kita start. Panaskan air, dia masukkan garam. Lepas tu kita rebus uh, makroni. Okey untuk goreng ni mudah je kau tumis dua keping daging burger yang dia masukkan tiga biji sosis yang dah potong nipis lah lepas tu goreng sampai dia garing sikit macam ni and then kita masukkan satu biji bawang merah dua ulas bawang putih dua sudu cili boh yang ini dia merecik sikit mengecik and then kita masukkan satu sudu sos tiram dua sudu sos tomato dua sudu cili sos and then dua sudu kicap manis nah, tu sajalah kacau-kacau sampai dia sebati and then masukkan kita punya mak goreng dia rebus tadi lepas tu yang ni optional kalau nak boleh tambah telur kalau nak makan kau So macam ni pun Boleh juga Lepas tu korang rasa Belum uh, check dia punya seasoning Kalau perlukan garam Tambahkan garam sikit Kalau perlu And then kita tambah Cili padi dengan daun sup Untuk extra flavor Bagi siap lah Kacau-kacau-kacau Waktu pagi Bolehlah makan untuk sahur So bolehlah makan Nampak tak?